Волонтерка родом із Миколаєва привезла із Польщі гуманітарну допомогу для миколаївців. Допоміг дівчині польський волонтер. Гуманітарну продукцію та ліки отримали багатодітні сім'ї, пологовий будинок міста, дитяча лікарня та військові. Таку допомогу волонтери привезли до Миколаєва вперше. Я за свої гроші покупаю, он за свої гроші покупає. ну, щось, ну, якщо ми не збираємо то, що, нету, да, допустим, чого-то, ми самі за свої гроші покупаємо це. Приїхали з Польщі. Волонтер, поляк, я с Николаева лично. Мы привезли гуманитарную помощь многодетным, мы привезли в военным в детскую, на Николаевскую, в роддомном, продукты питания, памперсы, прокладки, медикаменты. Мне позвонила Аня, предложила помощь, мы не отказались, все двое детей маленьких, всем большое спасибо за то, что нам помогаете.